Decizie de ultim ora Gabrielei Firea, colile, geredinele, ilicele din capital vor fi închise vineri din cauza vremii. cele, subliniere colile, subliniere ilicele din capital vor fi închise vineri, în condițiile în care meteorologii anunc ninsor subliniere intensificarea ale vântului, a anuncat primarul Gabriela Firea. Ea a susținut ce este o decizie responsabil, pe care subliniere eu asum, din dorinca de a nu-i expune pe copii unor fenomene meteo extreme. Conform municipalitcii, primarul general Gabriela Fire a analizat în această duc, Amiaz, împreună cu prefectul capitalei. Adrian Petcu, cu reprezentanții An Bucure, sublinieră Tilfo, sublinieră Inspectorul General al Inspectoratului Colar Bucure, sublinieră Tilfiumel Florian Alexandru. ultimele informații emise de meteorologi. Care anunc ninsuri subliniere intensificări ale vântului în bucure subliniere Ti subliniere i-a decis ce vineri, 23 martie, cere subliniere colile subliniere ilicele din capital să fie închise. În urma discuțiilor avute cu reprezentanții AN, care ne-au anuncat ce vremea se va înrut și semnificativ, sublinierea i ce va ninge în continuare, tot se petemâna, dar ce vineri vântul se va intensifica, sublinierea în soarea va fi mai abundent. Am decis ce? Pentru siguranța copiilor nostru, liniere 3, cursurile în unicile de înfgemânt de stat din capital se fie suspendate pentru data de 23 martie. Este o decizie responsabilă, pe care mi-o asum în calitate de primar general. Dorim ca de nu-i expune pe copii unor fenomene meteo-extreme, suscine Gabriela Firea, potrivit Newsro.